Morjesta! Mun nimi on Harri Kuukaservi ja tämä on Suoraa puhetta ja tarinoita elämästä. Tänään puhutaan tosi tärkeästä asiasta, sellaista asiasta, mikä ei hirveästi julkisuutta saa, eikä sitä puhuta yleisesti eikä sitä kirjoitella, nimittäin toimintarajoitteisten ja vammaisten kohtaamasta syrjinnästä Suomessa. Se on edelleen arkipäivää, mutta puhutaan sitä etenkin politiikan näkökulmasta. Tervetuloa mukaan tästä hyökät. Ihan ensimmäisenä mä haluan sanoa, että tilaa tää kanava. Se on paras tuki, mitä sä voit tälle kanavalle antaa. Ja se antaa virtaa myös mulle tehdä näitä videoita myös jatkossa. Mutta nyt te asiaan. Jokainen meistä todennäköisesti tuntee jonkun, jolla on joku toimintarajoite tai vamma, mikä vaikuttaa heidän arkielämäänsä tai työelämäänsä. Nimittäin joka 20. työikäisistä kärsii jostain toimintarajoitteesta, mikä vaikuttaa heidän elämään. On sitten liikuntarajoite tai joku muu vamma. Niiden vammojen kirjo on varmasti iso. Mä ite henkilökohtaisesti oon nähnyt tosi läheltä sen, että miten erilaisuus vaikuttaa esimerkiksi pienen lapsen elämään. Mulla on kahdeksanvuotias kuura poika, joka kohtaa syrjintää, Aivan joka päivä. On kyse sitten TV-ohjelmista, mitä hän ei ymmärrä, koska se on hänen kielelleen, tai siihen, että hänet kohdataan kahdeksanvuotiaana kuurna poikana, eikä kahdeksanvuotiaana poika. Tämä on sellainen asia, mihin me jokainen pystytään vaikuttamaan, ja varmasti tämän asian suhteen on otettu paljon steppeä eteenpäin viimeisien vuosien, vuosikymmenten aikana, että se syrjintä, vaikka se olisi hieman erilainen, niin sitä syrjintää ei enää niin paljon ole. Mutta edelleen meillä on aika paljon töitä siellä. Joten muista aina kohdata ihminen ihmisenä. Äläkä tartu siihen, että hän voi olla jollain tavalla vähän erilainen. Tänään kuitenkin puhutaan politiikasta ja miten se näkyy politiikassa. Ja onko politiikassa syrjintää? No, ensimmäisenä vastaus kyllä on. Demo Finland teetti tutkimuksen ää, tai selvityksen siitä, että miten puolueet on huomioinut vammasuuden ja toimintarajoitteiset ihmiset omassa toiminnassa. Ja sieltä löytyi tosi paljon puutteita. On kyse sitten esteettömyydestä siitä, että sun on helppo päästä tilaisuuksiin, mitä järjestetään tai yleisesti tulkkaukseen tai viestintään liittyvissä asioissa on tosi paljon tekemistä. Ja mä tiedän omasta kokemuksesta sen verran, että politiikkaan lähteminen itsessään on jo todella vaikea, eikä se ole se helpoin ratkaisu, mitä voi tehdä. Uh, siihen liittyy paljon asioita, mitkä vaikuttaa, että se tekee vaikeaksi, mutta saati sitten, jos sulla on joku toimintarajoite ja sulla ei ole riittäviä tukitoimia siihen, esimerkiksi puolueiden puolesta, että sun olisi vähän helpompaa lähteä siihen mukaan, jos sä haluat päästä päättämään asioista. Ja mun mielestä politiikka on viimeinen paikka, missä voisi tapahtua syrjintää. Mutta niin sitä tapahtuu. On se sitten tiedosta tai tiedostamatonta, mutta syrjintää politiikassa, joka kuuluu meille kaikille, ei saisi enää tapahtua. Lähtökohtaisesti varmasti voidaan puhua, että syrjintä, mitä tapahtuu politiikassa, on tiedostamatonta, samaa mitä moni muu toimii erilaisten ihmisten kanssa. Mutta mä väitän, että siellä on myös tiedostettua. Ja mä Tuen sitä sillä, että puolueet on tuon selvityksen mukaan huomioinut tämän asian kyllä, että toimintarajoitteisia ja vammaisia ei huomioida riittävästi. Se, jos joku on syrjinnä, että sä tiedät, että tämä on ongelma ja siihen asiaan ei ole siltikään puuttu. tähän asiaan tulee saada muutos. Politiikka kuuluu meille kaikille. Ja jokaisella, jolla on halu päästä päättämään asioista, niin se mahdollisuus pitää luoda. Toinen puoli on sitten se niille ihmisille, jotka ei halua itse osallistua siihen politiikan tekemiseen, mutta haluaa tietää, mitä siellä politiikassa on päätetty. Heille myöskin tulee luoda se ne tukitoimet, mitä he tarvitsevat. Kaikkia vammaisia ja toimintarvotteisia ei voida lyödä samaan koriin, tietenkään. Joku tarvii tekstitulkkauksen, koska hän on vanhalla jäljellä tai työn takia menettänyt kuulonsa. Ja joku tarvii viittoman kielen tulkkauksen, koska hän on syntymäkuuro. Joku tarvii selkokielelle puutun suomen, joku tarvii jotain muuta. Joku tarvii sen mahdollisuuden, että pääsee tilaisuuksiin, että siellä on esteettömyys kunnossa. Syrjintä ei kuulu enää 2020 lukuun Ihonväristä, seksuaalista suuntautumista tai siitä, että sulla on joku vamma, niin ei kuulu. Pidetään jokainen huoli siitä, että tämä syrjintä loppuu. Jos sulla on jotain fiiliksiä tästä videosta, kommentoi tuonne alle. Tai jos sulla on jotain aiheita, mistä sä haluaisit nähdä videon, niin kommentoi sekin tuonne alle tykkää videosta ja muista tilaa tää kanava niin se helpottaa mun elämää aika paljon. Kiitos seurasta. Palaan taas seuraavalla videolla. Tsomora.